Започва. Марко, за Е, не Групата, не всички деца са индиго. Имаме си Талисман, той е едно малко мъртво плъвче. Силно, много е, силно, но успяхме да го вземе днеска, понеже колата на барабаниста на майка му беше пълна. Първата песен, която ще изпеем, се казва Стинанция. Айде да си ходим в къщи. Абонирайте се! Става! Станеш на 18, ако искаш татуири от главата до петите. Изготвила съм ви три пържолки. Спържете си ги с малко мазнина. Добре, мамо. И черен пифер. Гледам, гледам как режеш. Хаосвети. Мама ли тук ли е? Тръгне си по-рано. Вече имах няма бенджерата от сатлон. И къде да се измисляш от преди да си влезне? не са свършили татуировките Обадиха се от гаража. Трябва да взема още една смяна. Кога си започнала да рисуваш? Ни аз. Мама започна.